میں کچن میں کام کرتی ہوں آیا جی کی میری جاب ہے ماشاءاللہ میں نے میٹرک کی ہے میٹرک کرنے کے بعد پھر میری شادی ہو گئی پھر اس کے بعد مجھے یاد رنگ ریزن اسکول میں جاب مل گئی شارٹ لیو وغیرہ لے کے جاتی ہوں بچوں کی اور ساتھ گیٹ پاس وغیرہ لنچ باکس وغیرہ بچوں کے جو بچے گھر بھول آتے ہیں پھر میں ہم کلاس میں دے کے آتی ہوں بچوں کو بچے ہمارے بہت اچھے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں جب میں لنچ باکس لے کے جاتی ہوں یہ کہوں گی کہ بیٹا بڑوں کی عزت کرو اپنے ماں باپ کی عزت کرو اپنے استاد کی عزت کرو اور جتنی بھی عزت کرو گے اچھی طرح اتنے آپ لوگ بہت کامیاب ہوں گے جو ہمارے ٹیچریں ہیں نا کیوں کامیاب ہیں انہوں نے اپنے ٹیچروں کی بہت عزت کری ہے اپنے ماں باپوں کی عزت کری ہے چھوٹوں سے پیار کیا ہے تو آج وہ دیکھ لو کامیاب ہے آج ہمارے اسکول میں اچھی طرح آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہیں تو ان کی طرح بنو جا کے سو جانا چائے پی کے دوائی کھا کے اور سو جاؤ